من أجمل نصائح الإمام علي عليه السلام وهو كلهم توقعات توقع الخير يأتيك الخير توقع الشر يأتيك الشر توقع الخير دائماً وتأمل الخير